Co myslíte, že mají společného? Všechno to byly Mikáda. Hru jste nejspíš někdy hráli. Účes asi taky znáte, ale nevím, jestli víte, že Mikádo se přezdívalo i jedné parní lokomotivě, kterou vyráběla plzeňská Škodovka. Tady máme model, na který se můžeme podívat. Když vidíte, jak taková lokomotiva vypadala, Napadne vás, proč dostala přes dívku Mikádo? Je to právě kvůli zkrácenému komínu, který lidem připomínal tehdy populární ženský účes. Lokomotivy s označením 387.0 se vyráběly před druhou světovou válkou, konkrétně mezi roky 1926 až 1937. Dosahovaly maximální rychlosti okolo 120 km v hodině a celkem jich bylo vyrobeno 43 kusů. Původně tyto lokomotivy jezdily po hlavních a prestižních tratích mezi Prahou, Bratislavou a za války dokonce až do Drážďan nebo Vídně. Po druhé světové válce se ovšem začaly vyrábět účinnější rychlíkové lokomotivy a Mikáda se přesunula na tratě pro osobní vlaky, kde sloužila až do 70. let 20. století. A proč se vlastně vůbec bavit o vlacích? Nikdo nepochybuje o tom, že železnice byla revoluční vynález, který v 19. století spojil svět. Ale jak je to s jejím významem dnes? Vlaky jsou ideální k přepravě těžkých a nebezpečných nákladů na dlouhé vzdálenosti. Vzhledem k objemu jsou šetrnější k životnímu prostředí a mají nižší nehodovost. Na druhou stranu mají i svá negativa. Pořizovací náklady na výstavbu tratí, zejména elektrifikovaných, jsou vysoké. A vzhledem k tomu, že hustota osídlení není rovnoměrně rozdělena, není zavedení železniční dopravy všude stejně efektivní. Přestože že Česká republika má jednu z nejhustších sítí železničních kolejí na světě, ani zde koleje nevedou všude. Zatímco z Plzně se do Prahy každou hodinu vydají stovky lidí, na některých tratích se přepraví jen desítky cestujících za celý den. Při přesunu z oblastí, kde koleje nevedou, jsou tedy lidé stále do velké míry závislí na individuální dopravě.